Ve Velkém sále Adelbertina se dnes konalo veřejné losování startovacích bytů. Město mladým lidem do 32 let pronajme uvolněné byty v ulicích Svatojánská a ve Stromovce. O 640 startovacích bytů v Hradci Králové projevilo zájem 1123 mladých lidí. Magistrát přijal 968 žádostí o byt 2 plus KK a 155 žádostí o byt 1 plus KK. Od posledního losování v roce 2016 bylo přijato o 308 přihlášek víc. O losování bytů byl velký zájem. Desítky lidí se přišli do na podívat osobně, dalších zhruba 240 lidí sledovalo losování živě na Facebooku města. Gratulujeme všem, na které se usmálo štěstí. Další losování proběhne zhruba za dva roky, až se uvolní další dostatečný počet bytů. Informace se včas dozvíte na našem webu a na Facebooku.